Mä oon Henriika, ja tässä on Astrid. Nyt ajetaan kertoa teille Sarah Grossanin kirjasta Kuun nousu. Kuun nousu on romaani, eli kerronta etenee tällaisten lyhyiden säkeiden muodossa. Se tekee tekstistä ilmavaa ja ehkä myös helpomman seurata, koska nämä säkeet ja rivit on tavallista lyhyempiä. Kuun nousu kertoo 17-vuotiaasta joe pojasta, joka ei ole nähnyt veljeään kymmeneen vuoteen. Syytähän on todella karu. Joun veli on syydettynä murhasta ja odottaa kuoleman tuomiota. Nyt telotuspäivämäärä on päätetty, ja Joe päättää viettää viimeiset mahdolliset ajat veljensä kanssa, riippumatta siitä, mitä muutta sitä ajattelee, tai onko Ed, eli tämä veli, edes syyllinen vai ei. Mä nyt teille pienen pätkän tästä kirjasta. En yleensä tunnusta, että mulla on veli, kerron. Kun tapaan uusia ihmisiä, teeskentelen, ettei Edia ole olemassa, etten joutuisi selittämään. Ja nyt näyttää siltä, että kohta sitä ei ole olemassa? Joten joo, se on pahinta. Tämä kirja siis etenee Joan näkökulmasta, hän on minä kertojana ja tässä käsitellään todella suuria ja hankalia asioita. Et kuitenkin vakuuttaa syyttämyyttään, joten nämä veljekset käyttää kaiken mahdollisen ajan laatien erilaisia anomuksia ja vetoomuksia tämän tuomion kumoamiseksi. Onnistuuko he siinä ja pääseekö et vapaaksi? Se selviää ainoastaan lukemalla tämän kirjan. Kuun nousu ottaa kantaa kuoleman ja oikeuslaitoksen toimintaan. Se pohtii sitä, että mitä oikeus oikeastaan on. Voiko kuolema koskaan olla oikeutettu rangaistus? Tämä on herkkä, raaka, surullinen ja todella kauniisti kirjoitettu kirja, joka jää lukion mieleen kummittelemaan vielä pitkäksi aikaa lukemisen jälkeen. Sara Crossanin aiempi suomennettu teos 1 on myöskin Säenromaani, ja vaikka se on teemoiltaan ja juoneltaan hyvin erilainen kuin tämä, niin siinä on samanlaista herkkyyttä ja intensiivistä läsnäoloa kuin tässäkin teoksissa. Ja Astridin kanssa suositellaan näitä molempia kirjoja niin nuorille kuin aikuisillekin. Ne on todella vaikuttavia teoksia.